Já bych vám ráda představila kreativní krabičky na téma Vánoce, které jsem přichystala pro všechny, kdo rádi tvoří, pro děti i pro dospělé. Krabičky můžete koupit na internetovém obchodu výtvarnictví.cz a podíváme se, jak vypadají. Takže buď mám takhle červenou variantu, červeno-zlatou, nebo mám takovou variantu jako domodra, modro-stříbrnou. Ukážu vám co mám v té červené ono v té modré je úplně to samé akorát prostě laděné do jiných barev tak určitě tam najdete v té červené takovýhle seznam co všechno za materiál jste si koupili a je tam u každého materiálu pár typů co si vyrobit já tady mám i takovou malou inspiraci. Mám i trošku víc té inspirace, ale jen na fotografích, takže je potom někam vložím ty fotky, abyste si to mohli prohlédnout. V té krabičce najdete třeba třpitivé pěnovky, takové pěnové gumy, z kterých lze vytvářet třeba tělíčko takového čertíčka. A když už jsme u toho čertíčka, tak se podíváme, že on má třeba hlavičku takovou kuliček chlupatých, má i hýbací očička, ty tady taky někde jsou, drobné je nemůžu najít, ale určitě jsou. Takže jsou tam takový hýbací očička, tohle už je jenom papír a ještě takovýhle chlupatý drátky. Chlupatých drátků tam máte asi tolik. Z těch chlupatých drátků můžete vyrobit třeba i takovýhle stromeček krásný na stříhání. Ten stromeček má nahoře aplikaci spěnové gumy samolepící hvězdičku, tak ty jsou nějaké tady. Jsou tu i papírové výsaky, papírové hvězdičky. Na stromečku máte i korálky. Tak v pytlíčku, co jsou, máte tu i třpitivou takovou takovej hmm, stušku, ne stuška to není asi provázek prostě. A je tu i víc provázků v tomto. Nejen ten zpětivý, ale i normální, takový jako vlny. Stromeček má kmen dřevěných dřívek, je tam několik barevných dřívek. A tu vlnu já jsem použila ještě na hlavičku anděla, samotného toho anděla, teda na hlavičku, na vlásky. Samotného toho anděla tam máte taky. Krabičce. Já jsem si ovouzdobila ještě tou pětivou pěnovkou, nějakými kamínky, co jsou tu také. Potom jsem mu dala ty hýbací očka a křidelka dokreslila akrylovými barvami, respektive fixami, které používám i na malování na kameny. Tak, pak v té krabičce. Jo, tady ještě jeden výrobek, je to takový jenom jednoduchoučký prstýniček. To s kamínkem, aby podal. Pro děti jako fajn, super. V té krabici ještě mají takové filcíčky z těch tvořila zase moje kamarádka, ale tady ty výrobky nemám, to vám dám buď na web výtvarnictví CZ nebo na quilling.cz a můžete se podívat, co se dá i z těch filců vyrobit. Oni se ty filcíčky dají třeba udělat z toho třeba i hlavička nějakého zvířátka nebo andílka, kdy tady máte takový výplň, to je do té vlákno, to vložíte do toho filcíčku a takhle třeba zavážete tím, zavážete provázkem, který tady máte. Jsou tu různé barvy. Pak, protože na vánoce se hodně tvoří různá přáníčka, tak tu máte nějaké podkladové papíry. Na přáníčka, i barevné papíry, pak i pár nějakých laděných papírů do farvité krabičky. Jsou tu i takovéhle malovky, které můžete si malé děti třeba vybarvit nebo obkreslit, nebo strčit do folie a malovat na to takovými barvičkama na okno a pak to sloupnout. Ty teda nejsou součástí, ale je to takový tip, protože jsem to nedávno dělala se svojí čtyřletou a málkou. V krabičce jsou i nějaké metalické papíry, to je třeba já vám ukážu, zlatý. Tak, tady ještě takový polystyrénový nazdobení, to může být taky hlavička. Pak polystyrénový ještě modrý kuličky. Je tu i taková jehla, Veliká. My jsme nedávno sa malkou dělali z pěnový gumy takovou kabelčičku. Vy si třeba z tohohle můžete udělat nějakou vánoční peněženku, protože tou jeho plastovou to jde proší. Použijete na šití ten provázek. Kousek i gumičky. To taky takový typ. Dělali jsme si prostě masku, tak jsme potřebovali gumičku, tak třeba nějakou vánoční masku si uděláte. Jsou tu papírové výseky, vločky a stromeček můžete aplikovat na ty, na ty podkladové přáníčka, jako přání, tak samolepící, kousek samolepící, oboustrané lepící pásky, kterou si nastřiháte, pak jsou tam ještě takové oboustrané čtverečky, taky to vytváří takový 3D efekt. Kdybyste pásky chtěli víc, taky mám taky na webovýtvarnictví.cz na kupu zvlášť. A pro vaše tvoření je v té krabice takovýhle velký lepidlo, je v tom disperzní lepidlo, je to Herkules. Doporučuju pro ty starší, nebo ty, co se nebojí s dětma tvořit pomocí tavné pistole. Tak ta je úplně super na různé lepení těch pěnovek a těch filců. Uh, tak. Ještě je to nějaký krepový papír a tak. A protože moje výtvarnictví je zaměřeno hlavně na Quilling, což je krásná technika, kdy se tvoří pomocí papírových proužků, tak tam máte i nějaké papírové proužky. Využijte je podle svého uvážení v každém balíčku je stovka, anebo se podívejte, co to ten Quilling je. Q-U-L-L-I-N-G stránky CZ nebo přímo z výtvarnictví. Se tam i dostanete na ty stránky. Na výtvarnictví je spoustu typů. Třeba vás ta technika zaujme. Tak tam máte takovýhle proušky. Tak a prostě celou krabičku s tím kreativním materiálem koupíte na výtvarnictví.cz.